السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا متتبعي قناة الخشب جيناكم بالفيديو الثالث السلسلة صعود الى الجبل ان شاء الله باقي الفيديوهات اخرين نتمنى الاعجاب اللي كاين الاخوان فرجة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مازلنا معكم مع الجزء الثاني من الفيديو. نتمنى منكم مشاركة آرائكم في التعليقات لنتواصل معكم فآرائكم تهمنا قناتنا تتمنى لكم فورجة ممتعة. Thank you. أعزائي المشاهدين أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله